أديه ما، لو أفيدك توس، أي توس؟ ما أستاهل موت عشانها، حنجد الأقصى، ما أستاهل موت عشانها، هي مصدر ثروة، ما أستاهل موت عشانها. الله يرضى عليه ينور له طريقه يا الله، إن شاء الله أشوفه في جنة النعيم. الله يرضى عليه، بيصبرنا على غيابه بس. لا زال ينبط طفل فلسطيني ويدافع عن الأقصى، الأقصى. الفلسطينية هم حماة الشرف وهم الشرف العربي